Ahoj, já jsem Aneta. Prahou protéká řeka Vltava. A když jsou teplé dny, jako třeba dnešní, tak si můžete pučit ločku, která je hnedka za mnou, a projet se na vodě třeba autem nebo plout labutí a můžete se podívat na Prahu z vody.